سرخط خبرها صادرات سرساماور زغال سنگ افغانستان به پاکستان توسط طالبان آمادگی جبهه مقاومت برای مبادله اسرا با طالبان پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان بر استفاده از صلاح حسته می کند و پذیرش مسئولیت حمله به عبادتگاه هندو باوران از سوی داعش با سلام به این سرویس خبری از سمانیوز خوش آمدید منابع در شمال کشور میگویند که در ماهای اخیر تردد موترهای حامل زغال سنگ از شمال کشور به سمت پاکستان افزایش یافته است و گفته مردم محل طالبان روند استخراج در معادن زغال سنگ در سوف بالای سمنگان و سر پل را سرعت بخشیدند و روزانه تا 500 موتر باربری توناج بلند را از این دو معدن بارگیری میکنند. به با این ترتیب روزانه تا 10000 تن زغال سنگ شمال به پاکستان منتقل میشود. بر اساس آمارهای منابع طالبان روزانه تا سی میلیون افغانی از استخراج معادن زغال سنگ آید به دست می آورند از سوی دیگر تردد موترهای سنگین وزن زغال سنگ سبب شده که سرک شهرهای شماره 1 شمار تخریب شود همچنین به گفته منابع نزدیک و طالبان دست کم چهار بیمار در دو هفته بدلیل از دهم این موترها در شوهره سالنگ جان باختند گفته که فروش زغال سنگ کشور به پاکستان با توجه به حمایت مستقیم این کشور از طالبان برای شهروندان نگران کننده است طالبان پیش اشار گفته بودند که بودجه عادی و همچنین هزینه برخی از پروژه های بزرگ را پس از این از طریق فروش معادن افغانستان می می‌کنند همچنین صادرات به زغال سنگ افغانستان به پاکستان سبب شده است که از همکنون قیمت این مواد سوختی زمستان به صورت سرسام آوری در بازارهای افغانستان چندین برابر بالا برود در حالی که پیش از این یک تن زغال سنگ در اوج سردی هوا و گرانی این مواد سوختی به قیمت بالغ بر 10 یا دوازده هزار افغانی خریداری می‌شد اما اکنون که معمولا کسی زغال سنگ نمی خرد هر تن 20000 افغانی شده است این منابع آگاه تصریح می کنند که طالبان صدور جوازهای فعالیت شرکتها را متوقف کردند با این حال برعکس آن جواز شرکت های استخراج معادن وابسته به افراد خودشان را تمدید می کنند و به آنان قرارداد میدهند همزمان با این منابع محلی در ولوسوالی های در بالای سمنگان و بلخ سرپول می افزایند که طالبان در بدل هر تن زغال سنگ در این دو معدن 3200 افغانی می گیرند افسون برای این اقدام نیروهای این گروه روزانه 210 تا 250 متر باربری تناژ بلند زغال سنگ را از بولوسوالی در صفه بالای سمنگان و 280 تا 300 متر زغال سنگ را از بولوسوالی بلخا بارگیری می کنند. به گفته یک منبع محلی طالبان پس از بارگیری این مترها را از طریق شاهراه شماره یک به پاکستان منتقل می کنند. جبه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود آماده مبادله اسرا با طالبان شده است. این جبهه با انتشار ویدیویی از هلیکوپتر و چهار نیروی اسیر طالبان در بیانیه گفتن که آماده تبادل اسیران با طالبان است. جبهه مقاومت ملی خبر داد که استی پنجشنبه یک هلیکوپتر نظامی طالبان را در منطقه آرزوی پنچر ساقط کرده و چهار خدمه آن را به اسارت درآورده است. وزارت دفاع طالبان روز شنبه 28 جوزا گفت که این هلیکوپتر در, در دره به خاطر مشکل فنی مجبور بر نشست اضطراری شد و به دست جنگجویان مخالف در آمده است در همین حال جبهه مقاومت ملی اعلام آمادگی کرده که با تبادل اسیران جنگی زمینه برگشت این اسیران به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم می‌کند و در این راستا خواستار همکاری جدی کمیته المللی صلیب سرخ باشد. جبهه مقاومت ملی مگایت آماده است چهار نفر از اعضای طالبان را که در اسارت این جبهه هستند مبادله کند این چهار نفر از سرنشینان هلیکوپتری هستند که آنها ها پیش در دره اوروزوی پنچیر سرنگون کردند این در حالی است که در روزهای گذشته این جبهه دست کم دو بار اعلام کرده است که طالبان چند نفر را در پنج شیر بعد از بازداشت سر بریدند طالبان اما یک مورد از این گزارش را رد کرد و در مورد دوم اصار نظری نکرده است سخنگویان طالبان گزارش‌های جنگ در پنج شیر را عمدتاً می می‌کنند و یا از آن به عنوان رویدادهای کوچک امنیتی یاد کردند با شدت گرفتن جنگ بعد از عید فطر گزارش‌های متعددی از در بازدار شکنجه و قتل های صحرایی غیر نظامیان توسط نیروهای طالبان در پنچر منتشر شده است زمان سلطانی گزارشگری عفو بین الملل در آسیای جنوبی گفته است گزارش های متعددی در مورد شکنجه اعدام های غیر قانونی و دستگیری خودسرانه غیر نظامیان توسط طالبان در پنچر منتشر شده است نقض جدی حقوق بشر فضای ترس و اعتمادی را در منطقه ایجاد کرده است نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی ممکن است جنایت جنگی بباشد. او گفته که طالبان باید فوراً تمام غیرنظامیانی را که خودسرانه بازداشت کرده‌اند آزاد کند. پیشتر زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تأیید کرد که شماری از افراد مظنون در پنجشیر بازداشت شدند، اما او گزارش‌های کشتن غیرنظامیان را رد کرده است. آقای سلطانی گفته که رویدادهای چند هفته اخیر جای کمترین تردید باقی نمی‌گذارد که رویه روبروشت اعدام‌های فراقانونی و دستگیری‌های خودسرانه توسطین نیروهای طالبان در پنشیر وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل طالبان خواسته است تا اطلاعات مربوط به همه کسانی را که دستگیر یا بازداشت شدند را منتشر کند و به زندانیان اجازه دهد تا با خانواده های خود تماس بگیرند. گروه داش مسئولیت حمله بر عبادتگاه هندوان در منطقه کارت پروان کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن نه نفر شد را بر عهده گرفته است. خبرنگار رویترز امروز یک شنبه 29 جوزا گزارش داد که گروه داش در یک کانال تلگرامی وابسته به این گروه مسئولیت این حمله را پذیرفته است. دایش در این پیام تلگرامی گفته است که این حمله در پاسخ به اهانت به پیامبر اسلام از سوی دو حزب حاکم هند صورت گرفته است. به دنبال حمله به عبادتگاه هندوهای افغانستان فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که در حمله مهاجمان بر این عبادتگاه دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی اما تعداد تلفات را به مراتب بیشتر می‌دانند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل در توییت نوشت که این حمله با از بین رفتن مهاجمان پایان یافته است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که در این حمله یک شهروند هندو و یک عضو طالبان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. با این حال شاهدان عینی می‌گویند که آمار تلفات به مراتب بیشتر است. طالبان در سایر موارد نیز از ارائه آمار دقیق تلفات ناشی از حملات و انفجارها خودداری می کنند. آنها ادعا می کنند که امنیت را تعمین کردند و هیچ نیروی قدرت چالش کشیدن امنیت را ندارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان بر استفاده بمب اتمی می میکند و این از نظر کارشناسان جنگ اوکراین را وارد مرحله تازه کرده است که میتواند به جنگ جهانی سوم منجر شود اما پوتین اعلام کرد که روسیه هیچ کشوری را با تسلیحات اتمی تهدید کند و تنها برای دفاع از حاکمیت خود از چنین تسلیحات استفاده خواهد کرد به گزارش خبرگزاری تاس رئیس جمهوری روسیه در اجلاس بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ در واکنش به اتهامات غرب در خصوص تهدید جنگ هسته و جنگ جهانی سوم گفت مسکو از این لفاظی ها اطلاع دارد و توضیح داد این لفاظی ها از بیایا های غربی ها نشد می گیرد. چند وقت یکبار سیاست سیاستمداران به مسئولیت چنین چیزی را به زبان می آورند. حتی سیاستمداران مدارانه بلند پایه مثلا در سطح وزارت خانه های خارجت چنین ثراتی را بیان کرده و حیاهو می کنند. ما به شکل مناسب پاسخ می‌دهیم. اما پس از شنیدن پاسخ ما این کشورها میگویند که روسیه ما را تهدید می‌کند. روسیه کسی را تهدید نمی همه باید بدانند که ما چه توانایی‌هایی داریم و از چه توانایی‌هایی برای دفاع از حاکمیت خود استفاده خواهیم کرد اینها مسائل بدیهی است در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که دیگر برای اوکراین بازگشت و مرزهای قبلی امکان پذیر نیست خبرگزاری تاس نوشت که این مقام روس در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز عربی گفت اوکراینی که منو شما شما می‌شناختیم و در مرزهایی که قبلا این کشور در آن قرار داشت دیگر وجود ندارد و هرگز نیز وجود نخواهد داشت این موضوع روشن است. در همین حال لئونید پاسچنیک رئیس جمهوری خودخوانده لوهانس گفت این کشور ممکن است درباره الحاق بر روسیه همه پرسی برگزار کند. رئیس جمهوری دونیسک نیز گفت زمانی که جمهوری دونیسک مرزهای خود را مطابق با قانون اساسی بازگرداند موضوع پیوستن به روسیه به اولویت شماره یک تبدیل خواهد شد. بر علاوه مقامات دولت نظامی مدنی منطقه خرسون که از اواسط ماه مارچ تحت کنترل روسیه بوده، بارها تاکید کرده که این منطقه نیز به دنبال ملحق شدن بر روسی